كل اللي فات خلاص مات ومن النهارده انا انسان جديد هبروس شغلي اللي بالساعات ولو عندتني الدنيا هضرب ايد من حديد <تصفيق> لو الدنيا احلامي رفضت تتكسر شغل شغل مش هاظهر غير ما زود ولا افوار اللي جاي وديني فوق بكره تحلى وتروح اخبار مصر اللي جايه ملك جديد في السوق مش شايفاني انصحكوا بجزا لو عايز بعاد في اوضتي انا موجود موهبتي حاضره على طول لو المايك مفتوح احلامي عدت الحدود جوه الاوضه انا في المود بسجل بمكس بمستر والحالي فريق عافيه ذوق انا اللي سوق سكه سالكه مش اكيد فاكس لكل العبيد كلامي انظار اللي جاي ماشي ظهر وانا واقف تحت لوحه ممنوع فيها الانتظار غريب انا زيك زيك في الغريق غرقت في بحر مليان اوباش ينهشوا ينهشوا ويقولوا ما شبعناش <تصفيق> على النجاح عايزك تبصي هرمي ورا وانتي كلامك خشي قلبي تاني مش هتخشي بقفل معاكي ونقول سلام تليفون بيرن الو ايوه على ميعادنا نانسي 8 8 في روكسي روكسي روكسي روكسي روكسي Rock, rock,